Živijo dobrodošli v Sladki akademiji. Danes bomo pripravili profiterole, ampak to ne bodo kar navadni profiteroli. Prekrili jih bomo s tako fino hrustljavo skorico, ki se je v angleščini reče cracklin in jih nadevali z jagodami in šantili kremo. Kar poglejte jo, ta čudovita in taka delikatna profiterola, imata ta s skorico. to je res zelo vsestranska sladica. mi smo jih sicer napolnili na takšen pomladen način, s šantili se pravi smetano z vanilijo in malce obdelenimi jagodami, rečmo tako. Lahko pa dodate noter karkoli, zato je ta sladica ena med mojih ljubših in garantiram vam, ko boste tole osvojili, boste večkrat pripravili, Zdaj se pa kar lotimo peke. moko, sladkor in maslo stresemo v posodo mešalnika in dobro premešamo. Kar smo zdaj pripravili je hrstljava plast, ki bi šla na vrhu profetarola, po angleško se temu reče cracklin. Tole maso, ki je mogoče malce podobna piškotnemu testu, bi lahko tudi pobarvali. Mi bomo postili kar te barve, zdaj jo bomo pa razvaljali med dvema peki papirema na 2 mm debelina in dali v hladilnik za pavurce. Razvaljamo na 2 mm debeline in prestavimo hladilnik za pol ure. V mleko in vodo. Dodamo še maslo. Mleko, vodo in maslo bomo sedaj stopili in segreli do vretja. Dodamo še žlico sladkorja. Vmes pa pripravimo še moko in sol te pet jajc, ki bomo rahlo razvrlkali. Moki primešamo sol. Jajci ražvrkljamo. Moko in sol stresamo v lonec in dobro premešamo. imamo tole maso, se pravi moko, mleko, maslo in vodo premešano, tako da nek grulic postavimo nazaj na štetilnik. Zdaj bomo pa tole na srednjem, nižjem srednjem ognju kuhali neke 3 minute. Toliko časa moramo mešati in kuhati, da bo testo začelo odstopati od, strani, od stranic in dna lonca. Kuhamo in mešamo približno 3 minute. Na to testo predstavimo v skledo, da se rahlo ohladi. Postopoma dodajamo jajca in mešamo, da se ta v celoti upijajo v testo. Testo nabrizgamo na pekač, med profiteroli pustimo dovolj prostora. Ko brizgamo testo za profiterole, pazimo, da pustimo dovolj prostora med vsakim. Jaz sem jih brizgal približno 3 cm velike kuglice in sedaj je čas, da izrežemo pro tako enako 3 cm ali malo manjše kroge iz tega našega testa, hrustljavega, krhega, kranči, kreklina kakšna je slovenska beseda, bom pogugljal in vam zapišem v video. Odrežemo krokce in jih preprosto postavimo gor na vsak profiterol. S modelčkom ali nožem izrežemo krusljavo plast in jo položimo na vsak profiterol. Tole bomo zdaj pekli pri 200 stopinjah Celzije 15 minut, potem pa spustimo na 180 in pečemo še 5 minut. Je pa to malce tudi odvisno od vaše pečice, tako da mal je treba eksperimentirati, pa omes ne smete odpirati. Zdaj je pa čas, da v mes pripravimo nadev, medtem ko se naši profiteroli pečejo. Jaz sem valil najdolete kakšne velike in sočne jagode. Božanske so. In sem se odločil kar za preprost nadev. In sicer, dali bomo sveže jagode z vaniljevim sladkorjem. Malo premešali, postimo, da se malo sok izsedi, potem bomo vam pobrali. In pa šantili krema. Lahko pa pripravite tudi kakšno drugačno polnilo, recimo slašičarska krema ali pa kakšen ganache. Mi bomo pa danes bolj frišni in pomladni. Jagode narežemo na drobne koščke, dodamo vanilje v sladkor, limon in sok in premešamo. Teroli so pečeni, poglejte jih, kako so luštni in tale fina hrostljava zgornja plast bo poskrbela, da bodo tudi, ko so hladni, ostali hrustljavi. Zdaj bomo pa to preprosto prerezali, dodali kakšno žlico, jagod, toliko, da pokrijemo površino in čez nabrizgali šantili kremo, kar pa preprosto pomeni, da sem stepl pol litra ohlajene smetane, pa dal vnoter tri zavojčke sladkorja z vanilijo. Katerole prerežemo, obložimo z jagodami, šantili kremo in jih pokrijemo. A niso lušni, pa no, dober tek vam želim.